Zdeňku, dne zajímavá matematika. Osmá etapa, 8 osm hodin v sedle a vypadá to na šestnácté místo. Dneska byla opravdu náročná etapa, zvlášť pro tu čtyřkolku, Dvě třetiny etapy, úplně totálně rozbitý, jelo se v horách přes kameny, takže jsem byl hrozně únavený. Fyzicky, prakticky skoro na dně, na tankovačce. <laughs> Tyjo, jsem si říkal, no, jestli, jestli zbytek etapy bude takový, tak nevím, jestli dojedu. Jsem si počítal, že pojedu ještě tak 3, 4 hoďky, no, ale jsem tady. Co Daky, jak fungovala nový motor? No, ta fungovala, s ní dneska nebyl žádný problém. Jak to vypadalo s navigací? Myslím si, že to bylo na nějakým 100, 120 km, odbočil jsem dřív, než jsem měl. Projel jsem si také pěkně duny, zajel jsem si zhruba nějakých, asi tak do 10 kilometrů, takže docela hodně v těch dunách. Takže tam jsem ztratil nějaký čas, ale pak jsem se vrátil, chytil jsem trasu, jel jsem, jel jsem v pohodě. No poslední odbočka tady před cílem, dva kilometry, zase jsem jí rovně, tak jsem se pak vracel, to jo, no, no, našel, našel jsem jí a jsem cílem.